ویلکم نیو سب کرائبر السلام علیکم یہ دیکھیں رائس اور چائنیز سیزننگ گریوی چکن منچورین وتھ ایگ فرائڈ رائس انجوائے کرے یہ اس طریقے سے میں نے اس ہاٹ پلیٹ سے پلیٹ میں ڈال رہا ہوں اور ایسے یہ بہت مزے کا ہے ڈلیشیس ایگ فرائڈ رائس وتھ چائنیز منچورین ہاؤ ٹو میک एग फ्राइड राइस व चिकन मनचूरियन हार्ट सीजलिंग ये जो राइस हैं ये बहुत मज़े के हैं टेस्टी हैं डिलीशियस हैं और वैसे भी ट्रेंडिंग है इट इज़ ट्रेंडिंग डिश तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल की है और आप लोग जाते हैं बाहर घूमने तो रेस्टोरेंट में अब ऑर्डर करते हैं तो यही चिकन मंचूरियन और यही एग फ्राइड राइस है یہ میں آپ کو وہ ریسپی بتا رہا ہوں جو کمپٹیشن ہے جو عام ریسٹورینٹوں میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے تو اگر آپ بنانا چاہیں بعض ڈشز جو ہوتی ہیں ان کو آپ میں اس میں فرائی پین میں بناتا ہوں کڑائی میں بنا لیں تو رائس جو ہے ان کو پہلے بوائل کرنا پڑتا ہے اس میں پھر مکس ویجیٹیبل کے لیے میں نے یہ دیکھے چکن لیا اور ایک میں نے بول جو ہے یہ چھوٹا سمال میں نے رائس کا لے لیا ہے ساتھ میں میں اونین پڑا ہے گاجر ہے کیرٹ اس کے بعد جو اونین ہے فریش اونین ہے اور کیپسیکم ہے ان چیزوں کو ہم نے بنا رہے ہیں ان سے اور سبزی جو ہوتی ہیں چائنیز جتنی گریویز ہیں ان کو زیادہ نہیں پکایا جاتا ہے یہ کیرٹ پڑی ہے اور یہ شملہ مرچ اونین اب میں اونین کی بری کٹنگ کرتا ہوں ये गार्लिक गार्लिक की और ओनियन की हमने ब्रीक कटिंग कर लेनी है और गाजर की भी करनी है शिमला मिर्च की ये देखे गार्लिक को मैंने ब्रीक कटिंग कर ली है तो ये और इसी तरीके से अब मैंने गाजर को पकड़ लेना है गाजर को शिमला मिर्च को और ये इन सब को मैंने जो है कटिंग इनकी करनी है तो ये मुझे बताएँ किस किस को ये वाले राइस पसंद हैं فرائیڈ رائس ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہاف بوائل کرنا ہے پانی میں اس کے بعد نکال کر ان کو خشک کر لینا ہوتا ہے خشک کرنے کے بعد پھر ان کو ہم نے فرائی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو سبزی ہوتی ہیں ان کو چائنیز میں ان کو زیادہ نہیں پکایا جاتا اب چائنیز جو بھی گریوی دیکھیں گے ویجیٹیبل گریوی ہوگی گارلک چکن ہوگی میری فیوریٹ وہ उसमें सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाया होता तो अब ये देखें कटिंग इसमें एक जैसी होती है बज वेजिटेबल ग्रेवी है उसकी क्यूब कटिंग होगी अब ये जो है इसकी इसमें राइस के लिए ये ये ब्री कटिंग होगी जो मन्चूरियन होगा उसकी क्यूब कटिंग हमने चिकन की हुई है अब देखे इस तरीके से मैंने अब गाजर की कटिंग कर लेनी है पहले मैंने उसके लंबे स्लाइस काट लिए لمبے سلائس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھے ان کو چھوٹے کر لیا چھوٹے کرنے کے بعد پھر ان کو ہم نے یہ ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور یہ کتنی آسانی سے دیکھے چھوٹے چھوٹے پیس تیار ہو گئی ہے کٹنگ آپ کی ایک جیسی ہونی چاہیے اب میں نے پانی کو بوائل کے لیے رکھ دیا اور یہ چاول ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے ریسٹورنٹوں میں کتنے بھی ہیں ان میں اس پانی کو تین مرتبہ وہ چاولوں کو وائپ کرتے ہیں پانی سے یعنی تین مرتبہ انہوں نے پانی نکالنا ضروری ہوتا ہے تو ویسے بھی یہ پرسڈ چاول ہوتا ہے ان کے بعد اس میں وہ اتنی یہ ڈسٹ وغیرہ نہیں ہوتی تو جو ہم آپ بازار سے لیتے ہیں ان میں ڈسٹ ہے اس میں آپ نے تین کے بجائے آپ نے پانچ سے چھ پانی ضرور نکال لیا اب یہ دیکھیں میں ان کو ہاتھ سے فی اگر کر مکس کروں تاکہ جو بھی ڈسٹر اوپر آ جائے یہ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نکالتا ہو دوسرا جب ہمارے یہ رائس بوائل ہونے میں نے ویسے بھی پانی کے اوپر سے یہ اٹھا لینے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے ہارڈ واٹر کے اندر چاولوں کو ڈال دیا ہے تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ بوائل ہوتے جائے اور میں ساتھ ساتھ اپنی کٹنگ کو بھی جاری رکھوں کہ یہ جو ہماری ساتھ ویجیٹیبلز ہے جس میں کیرٹ ہے کیپسیکم ہے فریش اونین ہے ان کی ہم بریک کٹنگ کر لیتے ہیں سیم یہ تو اب اس میں ہم نے انڈے ڈالنے ہیں دو اس میں ایک ڈلیں گے یہ میرے پاس ایگ پڑے ہیں جو میں دکھا رہا ہوں تو یہ بلیک اولو ہے اگر یہ لگانا چاہیں تو آپ چاولوں کو بھیا میں اسپیشل رائس میں ڈالتا ہوں اگر کوئی اسپیشل ڈش بناوں گا تو پھر اس میں میں یہ چیزیں لگاؤں گا پائن ایپل بھی لگائیں گے اور آلمنڈ بھی لگائیں گے اس میں ये जो है फ्राई पैन के अंदर बनाएंगे तो आप चाहे तो ये इसमें अब मैंने तीन टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है फ्राई पैन में ये इस तरीके से फिर इसमें यह तीन सौ ग्राम चिकन जाएगा चिकन मैंने ऑइल में डाल दिए है अब ये देखिए ऑयल में इसको हमने अच्छे इस तरीके से بنائی کرنی ہے اس کو برون کر لینا ہے یہ اب اس میں جائے گا گارلک اب ہم اس میں گارلک ڈال دی ہے گارلک کو میں نے بری کٹنگ کی تھی جس سامنے میں نے کٹنگ کی ہے اور وہ ڈال دیا اس طریقے سے اب دونوں کو برون کرنا ہم نے یہ, یہ میں اس طریقے سے جو میں ہلا رہا ہوں یہ دیکھیں چیزیں باہر نہیں گرتی اور اس سے نیچے بھی نہیں لگتی یہ بھی اس کا فائدہ ہے ایسے اب اس میں جائے گا سالٹ میں نے یہ دیکھے یہ میں نے یہ ہاف میں نے لے لیا ہے یہ اسپائس والا اسپون جو ہے سالٹ یہ میں نے ڈال دیا اور یہ میں اس طریقے سے یہ دیکھے میں اس کو حرکت دے رہا ہوں موو کر رہا ہوں تو اس میں اسٹک کی ضرورت نہیں پڑ رہی وہ خود ہی اپنی جگہ سے واپس آ رہا ہے یہ چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا تو یہ دیکھے کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاء اللہ تو کھانوں سے آپ کو انجوائے کرنا چاہیے तो ये देखें मैं कैसे उनको मैं थोड़ा थोड़ा हर कर देता हूँ और कैसे ऊपर से घूम घूम कर आ रहे हैं इस तरह नीचे भी नहीं लगते और इनकी बनाई भी अच्छी होगी और फ्लेम को भी मैंने जो है वो लो किया हुआ है क्योंकि लो फ्लेम पे आप बताएँ कोई भी चीज़ है जब आपने चिकन वगैरह को फ्राई करना है उसकी फ्लेम जो है वो आपने लो ही रखनी है अगर हाई रखेंगे तो वो बाइट से تو پک جائے گا سے کچا رہ جائے یہ تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے یعنی میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے یہ جو اسمال بول ہے اسمال بول کا ہاف بول پانی ڈال اب بلیک پیپر ڈال دیا میں نے اس میں یہ جو ایک اسپائس والا اس کا ہاف اسپائس میں نے ڈال دیا اب اسپائس اسپون جو ہے بلیک پیپر ڈال دیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دڑا مرچ جو ہوتی ہے یہ ریڈ چلی کوٹی وہ میں نے یہ دیکھے ریڈ چلی کو میں ڈال رہا ہوں اس میں یہ اب ہم نے ریڈ چلی ڈال دی ہے تو ریڈ چلی کے بعد پھر اس میں یہ دیکھے میں نے ٹماٹو کیچپ ڈالنی ہے اس کے اندر یہ یہ والی یہ بازار سے مل جاتی ہے آم جو بھی آپ کے پاس کیچپ پڑا اگر کیچ نہیں پڑا تو فوڈ کلر لگا سکتے ہیں یہ میں نے اس طرح ٹماٹو کیچپ ڈال دی ہے فوڈ کلر کے ساتھ ہی میں نے ایک ڈش بنائی ہے وہ لنکس میں دے دیتا ہوں وہ ویڈیو میری اپلوڈ آلریڈی ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں پھر فوڈ کلر لگانا پڑتا ہے اس کا کلر اس سے زیادہ ریڈ ہوتا ہے یہ اب میں نے کارن فلور جو ہے اس کو پانی کے اندر میں نے ڈال لیا ہے ایک ٹی سپون اب اس کو میں پانی میں اس کو مکس کر رہا ہوں ہل رہا ہوں یہ دیکھے منچورین بالکل تھک ہو گیا ہے بن گیا ہے اور ماشاء اللہ اس کی خوشبو کتنی پیاری ہے لک بھی بہت پیاری آ رہی ہے اب میں نے اس کے اندر کارن فلور کو پانی والا ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ اب میں اس کو یہ دیکھیں کتنی پیاری لک میں نے اس کو یہ دیکھے اسٹک کے ساتھ میں اس کو اب یہ دیکھیں لگا رہا تھا کہ یہ نیچے نہ لگے اس طرح اسٹک لگانی پڑتی ہے تو میں اسٹک کے بغیر بھی چاہوں تو ہاتھ سے پھر یہ ایسے ہو جاتا ہے یہ میں لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو بول میں نکال لیتے ہیں تو یہ ہے ہماری ہار सीजलिंग तो ये देखें एक टाइम पे मैं दो डिशेज़ बना रहा हूँ एग फ्राइड राइस भी और साथ ही ग्रेवीज भी और ये बनी किया पंद्रह मिनट से पहले बन गया यानी ये साढ़े चौदह मिनट में तैयार हुई है यानी पंद्रह मिनट के अंदर अंदर दोनों डिशे वेजिटेबल को हम कढ़ाई के अंदर डाल है जो हमने कटिंग की थी ये हमारे बनेंगे एग फ्राइड राइस अब मैंने इनको डाल दिया ओनियन फ्रेश वाला कैप्सिकम कैरेट یہ چیزیں میں نے ڈال دی ہیں کڑاہی کے اندر اب اس کی تھوڑی سی بنائی کر رہا ہوں میں ہاں اگر یہ ویڈیو یہ اچھی لگتی ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ منچورین جو ہے یہ بعد میں ہم لگائیں گے اس کے اوپر اگر اچھی لگی آپ نے کمنٹ میں بتانا مجھے کمنٹ باکس میں سمپل سی ریسیپی ہے بہت ایزی آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ تو پھر آپ اس کو شیئر بھی ضرور کریں اپنے فرینڈز کو فیملیز کو تاکہ میری ویڈیو اتنی زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے اب اس میں جائے گا سالٹ یہ سالٹ ہمیں اس طرح کے سپائس والے دو ڈالیں گے تو ٹی سپون جو ہے یہ دیکھیں میں نے دو سالٹ کے یہ میں نے ڈال دی یہ دیکھیں دو تو اب ہم نے اس کو یہ دیکھے ماشاء اللہ سبزی بھی ماری کتنی پیاری لگ رہی ہے اب اس میں جائیں گے دو انڈے ٹو ایگز دو انڈوں کا میں ڈال رہا ہوں اس طرح ایک ڈال دیا اب ہم نے ایک اور انڈا ڈالنا اس میں یہ میں نے سارا سا مکس کر دیا اس طرح اب یہ دوسرا انڈا بھی آ گیا دوسرا بھی ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اب ان کو ہم نے بنائی کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ماشاءاللہ کیا دکھ آئی ہے یہ دیکھیں اللہ آپ کے کھانوں میں ذائقوں میں بردوں کو دے یہ میں نے جو رائس تھے ہمارا پانی جو یہ چیزیں گرم ہوئی ہیں میں نے چاولوں کو پانی سے نکالا ہوا وہ میں نے رائس اب کڑاہی کے اندر ڈال دیے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دوسرا تو دو میں میں نے رکھے ہوئے تھے رائس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو یہ مکس کریں گے اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے اور اس کے اندر ہم نے یہ جو سویا ساس یہ والی میں نے یہ سویا ساس ہے ریڈ چلی ہے ونیگر ہے یہ والی اچھی کوالٹی کی ہے جو بھی آپ کے پاس وہ یوز کر لے اب ہم نے ان کو اس تینوں چیزوں کو رائس کے میں تھوڑی سی بنائی کر دوں پھر ان کو ڈال دیتا اس میں یہ دیکھیں یہ وائٹ پلین رائس کیسے لگ رہے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گا سویا ساس یہ دیکھیں سویا ساس میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کے ساتھ ہی میں نے پھر یہ دیکھے یہ ریڈ چلی چلی گئی ہے ریڈ چلی کو ڈال کے یہ دیکھے ساتھ ونیگر ڈال دیا میں نے یہ تو ریڈ چلی بھی ڈال دیا ونیگر بھی سویا سا یہ تینوں چیزیں ڈل گئی ہیں جو میں نے آپ کو باٹلیاں دکھائی تھیں لائٹ لائٹ ڈالنیاں زیادہ نہیں ہیں اب کڑاہی کو ہم نے اس کو دیکھے میں اس کو ہاتھ ایسے ہلا رہا ہوں تو چاول خود ہی مکس ہو رہی ہے ماشاء اللہ تو اگر یہ یہ دیکھیں میں اس کو ہلا رہا ہوں تو چاول خود ہی جو ہے نا اپنی جگہ سے یہ مکس ہوتے جا رہے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمینٹس مجھے ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے گھر میں ٹرائی کریں بنائیں مزے سے کھائیں گرمیوں میں کھائیں سردیوں میں کھائیں یہ ہر موسم میں کھائے جاتے ہیں اب دیکھیں یہ رائس جو ریڈی یا میں نے ان کو نکال لیا ہے یہ دیکھیں ایک ڈش کے اندر ایک بڑی ٹرے کے اندر میں نے بڑی ڈش کے اندر میں نے نکال لیا ہے ایسے یہ دیکھے نکال رہا ہوں یہ میں نے کڑھائی کو تھوڑا سا کیا ایسے تو وہ سارے چاول اس کے اندر آ گئے اور یہ دیکھے کس طریقے سے کس طرح سٹیم نکل رہی ہے خوشبو پھیر رہی ہے ماشاء اللہ کیا لک آئی ہے کیا خوبصورت لگ رہی ہے یہ منچورین پڑا ہے چکن منچورین اور رائس اب ہمارے پاس میں نے بتایا تھا اگر آپ کے پاس ہاٹ پلیٹ نہیں ہے تو ہم اسے گھروں میں ہر گھر میں توا ہوتا ہے یہ میں رائس دکھا رہا ہوں رائس بہت مزے گی اب دیکھیں توا گرم ہو چکا ہے ہم توے کے اوپر ڈال لیتے ہیں یہ تو میں نے یوں ہی گرم توے کے اوپر ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں کس طریقے سے اس کے اندر سے یہ باف نہیں رہی ہے اور اسٹیم نکل رہی ہے خوشبو بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ تو اب میں ان کو چاولوں کے اوپر ڈال لیتا ہوں یہ یہ دیکھے کس طریقے سے یہ دیکھیں اسٹیم نکل رہی ہے تو توے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر گھر میں یہ ہاٹ پلیٹ نہیں بھی ہوتی گھروں میں تو ہر گھر میں توا ہوتا ہے توے کو گرم کر لیں اس کے اوپر آپ سیز بھی وہ ڈالیں تو وہ اس کے اوپر باہ بھی دے گی اور یہ گریوی جو ہے یہ پھر اس میں ٹھنڈی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو کارن فلور لگا ہوتا ہے پھر رائس کے ساتھ مزے دکھائیں اب دیکھیں میں رائس کے اوپر ڈال رہا ہوں ماؤتھ واٹری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کریں سبسکرائب کمنٹ کریں मेंट और सब्सक्राइब आप जरूर करें अब यह मैं आपके सामने इनको खाकर दिखाता हूं वो फंटेस्टे सो डिलीशियस बहुत मजे के क्या बात है मजे से खाएं डिलीशियस डिनर वो थैंक्स फॉर वाचिंग माई